السلام عليكم شباب شلونكم شخباركم؟ طبعا يا جماعة رجعت لكم مرة ثانية بلعبة هورايزون الحلقة السابعة وطبعا يا جماعة اليوم راح اروح ازور الحاكم وفي كم شغلة راح اسويها اني احرر اخت اولي على ما صارت شوية حزينة ولكن شيء ممتع وما اطول عليكم لا تنسوا اللايك وسبسكرايب واشتراك بالقناة إذا ما كنت مشترك اشترك وبس وخليكم مع المقطع. للحديث الحديث عن الامر قتله عديمو الثقه وقبيلتهم مجهوله رؤيه الروبوتات هكذا والفساد أه طبعا يا جماعة انا رحت ادور المكان اللي هناك البوابة بس طلعت البوابة مسكرة وما يرضون اني ادش لها وقلب الام مسكرين المكان علي انما حتى ما يسمحوا لي اني ادش طردوني وما دشيت فانا بروح اشوف نوره بشوف شنو قصتها يعني يمكن يمكن اذا سويت شي بيفتحوا لي الباب عرفتوا فبروح اشوف شنو المطلوب بعدها يمكن يفتحوا لي الباب ان شاء الله يفتحوا لي الباب في حيوان غريب هناك، هذه دوده ولا شنو؟ بس البانزين اللي كبره يبيله يبيله لي. اعطيه واحده. وقوي آه، قوي طلع. اوه هذا شنو؟ هذه مدينه. هذا مو كأنه برج مال امريكا؟ توكيو تاور لا ماله شغل توكيو بالسالفه. <تصفيق> اوه امشي بطريقكم ولكن صار شيء وصلت بسم الله شيء مخافو شيء ام سي اي أيوة والله تشوفونه البيت ما طاح حزن الشيطان منظر منظر بالشر. ألا تتساءل كيف كان المكان حين قتنه القدامى؟ لست كبقية نوره. هذا ما يقولونه. <تصفيق> يا قائدة، وجد استطلاعنا معسكرات عدو في الأنقاض، يحرسون الطريق إلى حلبة المعدن. كذلك أنا، هناك معسكر أو اثنين لإنهائهم. فلنبدأ أوافقك نقضي على المعسكرات لن يرانا أعداؤنا في حلبة المعدن ونحن مقبلون سودمروا الإنذارات نرسل محاربين لكل معسكر لينتظروا حتى تبدأين ليساعدوك أي الله وين المعسكرات نبدأ بلينة أوه مفيد يلا يا جماعة وحان وقت بحث وربما سنختم لمجموعات في قاعدة أطول برج ثم إلى الحلبة المعدنية. أنا جاء أسمى صوت من اهني. أيوة هنا والله زي ما شافوني إنها قادمة للقضاء علينا <تصفيق> والله ما حتشافني أسعى للوصول إلى الإشارة. ياه! أوي طق الجرس؟ لا طق الجرس. جو جو ناس. جو داعمينهم داعمينهم جو. والله حرام. كنت أنجح. يلا مشينا. أوه هذا لكم جندي. جميعنا محيرة يا لقد فعلناها. لقد فعلناها، ايوه خلصنا. سأعتبر ذلك نصرا. اكيد انتصرنا. الناس ما تعتبر مساعدتي، يعني انا اساعدهم اساعدهم اساعدهم, أساعدهم بالاخير يقولون من اجل نوره، نوره سوت حجي؟ انا ليه ساعدتكم. ايوه هذا المعسكر الثاني. ابي محطتهم محطتهم موقف عن محطتهم. محطتهم, محطتهم, محطتهم, محطتهم, محطتهم. نجر شنو؟ وقف بس. وقف الاشاره محطمه لا يمكن طلب التعزيزات. بورك <تصفيق> حضور دائما المجد للام العظيمه. ايوه اخر وحده هنا اروح لها. هذا واحد بره هو اللي يبحث نفس الموت. اطلق نارا هنا. آه ما حد شاف ما حد شاف. لا ولا شاف ولا احد شاف ولا احد شاف أحد شاف آه إلا هذا شاف وبس خلصنا لما ثبت صفه الطبق هذه بهدوء ما في له واحد ما ادريون والله قاض يلا من أم اجل امي الأرض الأرض الأرض أم الأرض. أم العظيمه أنا لفستي أي نوراي بطيخ أجل هذا بيت الطيب تم التعامل مع المعسكرات والآن حلبة المعدن جدرانها العالية تحمي العدو سيكون علينا تسلقها وسنضرب إن كشفنا لدي فكرة أخرى قاعدتهم بها نقطة ضعف أرسليني وحدي وسأكشفها لك إن نجحت، فسوف أحدث ثقبا في الجدران يكفي دخول ثرية حرب. خطة جيدة، طالما سآتي معك. يجب أن تكون قائدة الحرب شاكرة لسهمين تواقين للانطلاق. أجل افار، اذهب مع ايلوي كرفيقها، لكن كن يقظا. نعم يا قائدة، سأفعل. عادي؟ اذهب سننتظر الإشارة يلا ماشي يلا يلا ما أخذ بلد أنا ما شغلة غلط دعمات وين ال؟ الحب مكان والله بطل حتى بالخريطة المكان حلو هذا شكله ملعب كان يلا يا فارلي لديك خطة صحيح؟ تبعتني حتى هنا حتى في الأطلال ظننتك تثق بي بالفعل لكن كيف عرفت أن لقاعدتهم نقطة ضعف؟ الصبر يا فارل ستعرف قريباً. وين قاعدتهم؟ وينا ماما؟ أوه. يلا ضرب. إلى أعلى. أو المفروض أنا ال. خذي بيدي. المختصب أرضات قبيلتنا سنريه القوة الحقيقية لا ما بي خذي من باليمين ها؟ أخذ اليمين؟ يل. انت أنتخذ اليسار ها؟ واحد 2-3 يرح هنا ولك شنو؟ ما تعرف تلعب؟ اليمين هناك أترى المأوى المغطى؟ أترين المفسدين؟ فارل ركز المأوى مليء بالوقود مخزون كامل منه إن أضرمت النيران سيدمر الانفجار المفسدين ويهدم الحائط خرق ليدخل النور منه لن أصيبه من هنا لابد أن نقترب أنا سأقترب عد أنت وأخبر سونا بالخطة وأرشدهم للجانب من الحلبة سأفعل هذا وحين ينهار الجدار سأكون أول من يعبر يلا روح روح كل ما علي فعله هو التنفيذ لو فعلت هذا بهدوء سيسهل الامر اي والله شو نسوي بهدوء شيلة واحدة أساس لا يعلم الناس عني وهذا واحدني والله السموحة تكفى لا لا تقول شافوني اوكي اشفوا لا سأصل إلى زاوية تصويبا على الوقود ثم أصيبه ما حد شاف ما حد شاف ما حد شاف ما حد شاف ما حد, شاف. ما حد, شاف. ما حد شاف. اوكي حسنا اش سمعني سأصويب على الوقود من هنا واحد ذات طول ايه يا جنوتي يلا يلا الأم العظيمة فلتشهدي نصرنا دين دماء سدد تذكري هذا اليوم يا نورا عسى أن تسمع الملهمة كلامك فلتتذكري فلتغادري هذا المكان دعي رماحك وسهامك تستريح في أجساد من سقطوا إنهم ملوثون مثل تلك الأطلال نروح هناك في شيء هناك لازم أسويه ما أدري ما هو بس أروح من المكان انتقال دعني أروح أه بس قبل هذا كله أبي أشتري لي بو قوي هذا يمديني أنا بالمدينة صح؟ يمديني أنا بالمدينة يعرف الجميع عملك في ميريديا طلب إيرند المقابلة في قصر قرص الشمس الوقت مناسب لا أنا مستيقظ ومستيقظ. إلى الحدود في مهمة ما دام أن إيرون موجود فقال روح نشوفه مرة واحدة هذا منه تحياتي يا إيلاي أعرف باسم مارادي البريء تعالي معي نحتاجك في استشارة مهمة ماذا تعني؟ أين أرند؟ بالداخل مع ملك الشمس حيث يجب أن نكون دون أي تأخير رجاء اتبعيني. الناس هنا لرؤية ملك الشمس؟ أجل كل منهم أتى ليطلب منه معروفاً أمر مزعج، لكنها السياسة أين هذا؟ اسمها والله طفتك وينك كم ملك الشمس يريد رؤيتك أوكي. مروضة الروبوتات ذات دقة الملاحظة هذا مثير للاهتمام لست هنا لاثير اهتمامك فات الاوان وين الحاكم يلا والله عندكم اولا يحظى الاوسرا بمعامله خاصه والان الغرباء من الشرق الهمجي اي شيء علينا اهتمام ملك الشمس بما تتخطاني امرأة غير مقبول هذا شيء هنا منذ ساعتين وهذه النار اه هذا رويالتي <تصفيق> <تصفيق> والله شكلا ناس يعني تجاهليه النبلاء مثل الأطفال الذين يبكون أن لم يحصلوا على طبق الحلوى أيه. يعني. كيف يبدو ملك الشمس؟ الشيء المهم هو ما ليس عليه والده ستجدينه رجلا عقلانيا أين ملك الشمس؟ بشوفه. هذا ملك الشمس؟ إلوي من نورة تلك التي ترى ما لا يرى مرحبا لقد أزديتني معروفا عظيما إيرند أخبرها بالأمر تفقدت مقبرة إيرسا كنت محقة يا إيلويه. لا ندبة أسفل ركبتها اليمنى أصبت إيرسا بها في طفولتنا أثناء قتالنا على سيف اللعبة إن لم يكن الجسد لإيرسا فسأفترض أنها لا تزال حية وأنا لن أتخلى عنها نعلم يعني فقط أنها اختطفت لا من اختطفها يمكنني المساعدة في هذا لدى إيرسا عدو من أوزيرام قائد حرب يدعى ديرفال مستحيل كل عشائر الكليم تتصيضه منذ التحرير يجب أن يكون ميتاً لا أوزيرام آخر لديه الدافع والبراعة ليجذب إرسا إلى هذا الفخ أتوقع إيجاده في مكان ما قرب الحدود أرسلت عميلاً ليتحرى عن الأمر سيكون بانتظار أمر منا في السوق في كليف لن أدفع بقوات إلى الحدود دون استفزاز الأوزيرام أستطيع إرسال القليل من رجالي فانغارد وربما أيضاً مورا موهوبة إرند، مراد، دعاني أناقشها وحدنا هذا آه، شابي <تصفيق> بيتحرش أكره التطفل عليك بعد كل ما فعلته لكنه أمر هام بالنسبة لي يبدو أن أرست تعني الكثير لك أرسى بدون فانجارد أزيرام الخاص بها لما تمكنت من تحرير مريديان وإنهاء حكم والدي الوحشي ومنذ ذلك الحين وأنا أواجه صعوبة في حفظ السلام بين قبائلنا لإرسى طريقة في جعل الناس يرون المنطق. تفهمين حاجتي إليها بجانبه. سريعا. من يكون درفال بالضبط؟ درفال. لتفهمي درفال، عليك أولا فهم والدي. لقد إعتقد فعلا أنه إله الشمس. كان عقله مريضا. لقد إعتقد أن قرابين الدم ستحل. حسنا. كل شيء فغزا القبائل الاخرى لاجل قرابين خاصه الاوزيرام قاوم درفال لقد صنع اسلحه قويه وقاد شعبه وقد كان رد والدي عليه قاسيا جدا اثر زوجه درفال وابنته وقدمهما قربانا ولما يتكبد درفال كل هذا العناء لخطف ارسا شعر بأنها خانته لقد قاتلت إلى جانبه حتى أدركت أنه يخطط لتدمير مريديا وذبح شعبها بعدها جاءتني ومعا أوقفناه وحررنا المدينة من براثن والدي ديرفال حاول الانتقام وفي الغالب كان انتقامه منصبا على بقية الأوزيرام الذين قاتلوا معنا لقد كثر أعداؤه ظننتنا انتهينا منه كنت مخطئا انا اريد ان اسالك عن الفاندوم وسياساتها بكل سبل يقولون انك اله شمس قتل والده ليوحد القبائل في تناغم هذا صحيح يقالب وسعك رؤيه الخفي واطلاق السهام بسرعه خمسين وترويض الروبوتات كم جزءا من هذا صحيح انها ليست مبالغه حسنا أود التوحيد بين القبائل في تناغم لكنك رأيت كم ساع لدي علي التعامل معه أولا ربما لاحقا يا له من مكان هذا تتمكن من رؤية الصغار تحت الهضبة لا يعجبك حسنا لدي سر لك ولا أنا علينا أن نكون صبورين فالتغيير لن يحدث في غضون ليلة لكن هل سيحدث ورجال يعيشون في قصور؟ قد يحدث في النهاية إن ساعدني أمثالك في تحقيقه. تبدو سياساتك معقدة للغاية. الأسرام أصدقاؤك وأعداؤك أيضاً. ما كنت لأحرر إمريديان دون مساعدة إرسا وقطاع الطرق من أوزيرام. استقر العديد منهم هنا. لكن أعضاء إلدرمان من أوزيرام في الكليم كليم شعروا بالغيرة من نجاحهم. والكثير من نبلاء كرجا. إنه وضع متقلب. خاصة أن والدي أغار على أوزيرام لسنوات. لإرسا دور في السلام بإرساء قواعد المصلحة المشتركة. لكن البعض كديرفيل يبون التخلي عن شرورهم. ماذا قد تخبرني به عن كرج الظل؟ ما علاقتهم بإرسا؟ إنهم بقايا نظام والدي يتحصنون في حصن سانفول في الغرب. مثله لا يهتمون سوى بالهيمنة ويسعون لاكتساب طاقة الشمس بسفك الدماء باسمها مذ ساعدتني إرسا في سلبهم المدينة وهم كباش فداء وقد عرف درفل هذا وخطط بعناية علي الذهاب أعلم حسناً ليس للملك أن يستجدي أبداً لكن أرجوك ساعديني لأجد إرسا من يقول هذا؟ مراد مثلا اساليه او إرند ان كان لديك اسئله اخرى اوكي ساميك ما بيشوف او ديف نقرا هذا قبل ما تروح هذا ماي يو هذا أنا ويني أصلاً الجنود الجنود آه استكشفهم هذا لا والله هي بناء emir مران؟ لا اثر لرجل مراد حظي بوقت كاف للتحقيق علينا البحث عنه انت محق يا لها من أنفاسٍ حارق نبحث عليه بنفسنا نبحث عليه نبحث عليه نبحث عليه ايوه هذا أحدهم غادر المكان مؤخرا وكان إيه متعجلا. حجي إيه إيه. ما حد يطوفني أنا. وينه بس؟ أوه هذا هو. ميت هذا؟ لابد أنه رجل مراد. لابد أن عصبة ديرفال أجبروه. ربما قد وجد شيئا. انظر لهذا. أظنوه رسم خريطة بدمائه. أجل. تلك هي الخرائط التي علينا اتباعها. قد تكون بيتشكليف أشار لمنطقة بالشمال. ربما هذا موقع ديرفال. رجال ينتظرون خارج البلدة. سألقاك بهم هناك. انزل أنا لبس معجبني. بشكل شكلي, شكلي مو حلو. هذا لبس الشمس. أوه أم لبس الرويالتي حق الشمس. لا والله انضبط نفسي. وينه بس؟ وروح ناجمهم؟ لا لا لا لا لا لا لا لا يدربون هذول بعد. يبدو انها مقيده. النذرفال مصلح، على الاغلب يجري التجارب عليها او يفككها للحصول على قطع. ساستخدمها لاشاعه بعض الفوضى. سادخل اولا، ابقى حتى يبدا القتال. حسنا اننا ندعمك. شكلي راح افككهم اذا روبوتات انه هم مسيطر عليهم فراح افككهم عشان يهاجمهم. ما يصير؟ دخلا اطلقوا الروبوتات صوبوا على السلاسل. انا اللي قاعد هيا يا حمقى موت موت موتي موتي, موتي. موتي. ما في احد بسنا وحالة محالة وقوية وما ادري شنو. ماتو شفتيني؟ اكيد في شيء شوف هذه قد ما يقول درفال كل التراب ار بي جي لكن تراب انا علمك التراب شلون هذول يجربون كل شيء يطورون اشياء وايد. حتى عندهم سماعات بعد هم مسوينها. التكنولوجيا عندهم آه عالية بس. آه آه بس لابد ان آه آه آه آه آه <أه لا يرسى بالداخل. علينا العبور. والله شيء غوي عندهم. عندهم سماعات جدت. التكنولوجيا عندهم نوع ثاني. يستخدمون تلك للحماية من ذلك الصوت المريع. اه. انا بالنسبة لي يتكلمون فيه، خلينا ناخذ هذا. يلا مشينا. يلا وينكم؟ وينكم؟ ارثا! أه... ولك هذه شكلها يننوا اختك. راحت فيها أختك والله شوف رايحة فيها أيرن؟ ديرفال حاول كسر شوكتي إنه يريني ما يعرفه كان علي مساندتك شوف لما لم تطبيني؟ دي. أعلم أني سامل عديم الفائدة لا أيها الأحمق وردتني رسالة من ديرفال يقول أنه يريد التفاوض لم أطلب عونك لأني علمت أنه فخ ولن أسمح بأذيتك لم أظنه سيكون فخا جاملا آه شلخت اعتقدت سأقضي عليه كانت تحاول تساعدك يا ذاكي أنصت الآن درب ألي خطط لأمر كبير في ميرادي قال إنه سيجبر آفاد على مشاهدة شمسهم الثمينة وهي تنطفئ. ملكك يحتاجك. لا مزيد من العبث. سيكون عليك أن تنضج سريعا. سأفعل، أعدك. يجدر بك ذلك يا أخي الصغير. راح ماتت. إرسلى! يعني بس أنا ماتت؟ لا، لا، أرجوك. لم اخذ كالنسب وقف الصوت ارند <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> انا الص... الصوت وقف انا اسفه علينا ايجاد درفال لكن بريديا مكان كبير <تصفيق> انا سافحص اشياء لنضيق نطاق البحث حلو الله. في شيء هنا <تصفيق> تم تفكيك هذا الروبوت بعنايه ماذا تعلم ديرفال من عبثه اريد المعرفه يا له من جهاز غريب مصنوع بعنايه ماذا يحدث حين اشغله شلون اشغله مجرد ملاحظات عن الصناعه خطاب مدسوس بين الصفحات الكثير من الوقود يتوجه الى ميريديم لو وجدناه سنجد ديرفال كذلك <تصفيق> أظنّني وجدت شيئاً قد يساعدنا، فلنعد إلى القصر. اذهبي، لن أتأخر، لكن عليّ الاعتناء بأختي. أوكي، أتفاهم بالوضع، أنا راحتك.